Så synger 2021 på sidste vers, og snart skriver vi 2022. Hvor 2020 var et mærkeligt år på grund af corona, så føler jeg, at vi er kommet mere stabilt igennem 2021. Det skyldes nok på den ene side, at corona har fyldt nær så meget i hverdagen som i 2020. Men stabiliteten skyldes også, at byrådet i 2021 er blevet sådan rigtig etableret. Vi føler os ikke rigtig som en iværksætter virksomhed mere. Det er i år, vi har fået godt styr på vores interne processer, og vi synes endelig, vi har fundet frem til vores produkt. Vi ved, hvad vi kan, og det køber kunderne heldigvis os ind på. Det er en fantastisk følelse, at det nu er gået hverdag i den. Som den siger, mest af alt holder jeg hverdagen, og det gør jeg også. Vi udvikler os selvfølgelig stadig. Vi bliver bedre. Meget bedre. Igennem diverse certifikater, nye kunder, nye opgaver, ny viden. Vi har fundet et godt leje at ligge i. Et godt leje at udvikle os videre ud fra. Der er meget at være stolt af. Vi skaber gode resultater for vores kunder. Og en kundetilfredshedsundersøgelse, som vi gennemfører i år, viser, at vores kunder faktisk også er meget tilfredse. Det er jeg selvfølgelig både glad for og stolt af. Tak til alle vores kunder for et fantastisk 2021. Godt nytår til jer. Og selvfølgelig også et godt nytår til alle medarbejderne i Apropos bureau I er for sig. Og jeg er stolt af at have hver en af jer som kollega. Jeg glæder mig til mange flere hverdage med jer på kontoret i 2022. Godt nytår til jer alle.